Det här är Hunter S&P. En nystartad Minecraft-server varje vecka får man en uppgift som man behöver klara av. Det kan vara allt ifrån att fiska 500 fiskar till att döda en annan spelare. Man har fem liv. Klarar man inte av uppgiften på en vecka eller om man blir dödad förlorar man ett <skratt> liv. <skratt> Okej, okay. nu kör vi. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Vafan? Det hade bara gått några minuter inne i servern. Jag hade redan blurat ett liv. Min enda chans för att överleva nu var att gå med ett lag. Jag tänker att jag frågar om jag får vara med om. Mm, okej. Okay. Då ser jag vad svarar. Åh, oh, jag får vara med. Nu har jag fått mina teammates och det är dags att träffa dem. Det bästa som finns, den man... Oh, det där är det bästa som finns! Hitta, <skratt> nu när jag hade full iron och lite diamonds var det bara kvar att träffa mina teammates. Vi ner i grottan. Alltså, Victor, mina du bara springer på och skiter i allting. Ja! Vänta! Jag måste problem. Vi minade länge efter diamonds och andra bra saker under tiden vi minade, så dog Frans. Nu hade jag skaffat mig ett helt nytt grafikkort. Medan jag gjorde det, så gör en ny spelare. Tio? Frågetecken, frågetecken. Har någon ett lag eller? Ja. Jag har inte ett lag. Funke laglös? laglös. Ska jag teama med dig eller Funke? Ja, om du vill. Visst. Nu, när Tio Soulfire teamare. Det var nästan alla i serveren med ett lag. Till spawn kom det en pillagers. Jag dödade dem. Och sen råkade jag gå till en bi. Boom. Jag råkade göra en raid. Åh, vänta! Raid! Kom hit, snälla! Det här är koordinaten här. Oj! Vad är det screenshot då. inte en kill. Kom, man dödade alltså. Och jag har ingen lava längre heller. Oh! Du kommer inte jag komma dit Men snälla, jag vill inte vara själv här Varför? Hur många får totems på dem man Om man får den så jag vet inte Okej okay, då får jag två, du får en, en. Okej, okay. ah, ja, då dör igen Okej, okay, jag dör, jag dör uh, Fuck, jag snälla då. kan du komma Vad <laughs> fan, du kan inte gå på en promenad Jag kommer in igen Nej, nej du kommer att dö Du kommer att dö åt hela bilen men vad fuck, jag kan ju inte, jag har ett halvt jävla hjärta, vad ska jag göra? Du dör, du dör, du dör! Jag kommer bara nu. bara. Nej, men i alla fall, det är bra. Jag hade fått dem som du. Ja, men vad fuck ska jag göra? Nu hade vi förlorat Raiden. Jag bestämde mig för att åka till Frans hemliga bas. Jag mina hundar, Slog du mina hundar. Varför? hundar. Det här är jag. Det är jättebra. Vad? Då är de här. Då Det de här. Då jag de det Då är de här. Då är här. vad är det Där Fåret bara tog ner sitt huvud i marken och du typ drog igenom det tre varv runt sin hals. Nej, nej, Men det är Jag skulle döda, annars blunder. Nu var jag på väg för att hitta Soulfire. Jag gick en liten bit, men till slut så hittade vi varandra. Vi gick ner i en grotta. Jag ska bara döda Glowskridden. nu är i den stora grottan. Spanner, spawner. Jag försökte döda skeletten, men jag tog för mycket skada Så jag återbyggde istället bort mig från skeletten Jag försökte döda dem genom väggen Tog bort spanen Tittade i kistorna Inget bra förutom en kattisk och två iron oh, Diamonds! Fuck Snälla, snälla, kom och hjälp Eller? Åh oh perfekt jag dog inte jag hittade lite diamonds fortsatte sedan mina ett litet tag efter en stund så gick jag upp igen men direkt så gick jag till en ny grotta för att leta efter mer diamond jag gick ner en liten bit när jag hade kommit ner så dödade jag skeletten och alla andra mobs som var där i början gick det rätt så bra men det började komma mer och mer mobs jag tog lite dripstone för man behöver. What the fuck har skönt här? Det är någon som har byggt med massa ull och... någon hade byggt med ull. Är det mer ull? Oh, jag hittade diamonds! <skratt> <skratt> Alla mobs var där. Jag behövde skynda mig nu. Om jag inte lyckades döda dem så kanske de skulle lyckas döda mig. Fuck. Jag sprang. Och så åt jag. Och sprang. Jag hade bara två och ett halvt hjärta kvar. Jag började tro att jag inte skulle klara det. Men då började jag hila igen. Det fanns en liten zombie med ironsvärd som var omöjlig att döda. Jag älskar småbarn. De är gulliga. Nu hade jag dött. Allt jag gjort minats och allt var borta. Jag försökte springa för att hitta mina saker. Men det var för sen. Mina saker hade redan dispanat och jag behövde börja om på nytt.